Raportul Greco, lovituri grea pentru PSD-ALDE, se cere o reacție public din partea lui Dragnea, Tericeanui, Tudorel Toader. Senatorul PNL Alina Gorghiu afirmă ce raportul Greco reprezintă o lovitură grea pentru PSD-ALDE, sublinierea impune o reacție public din partea ministrului justiciel, Tudorel Toader. Sublinierea i-a subliniere din cilor Senatului, Celin Popescu Tericianu, sublinierea i Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Cam a sublinierea va subliniere raportul MCV, precum concluziile din raportul Greco, publicat astăzi. Ne-am făcut iar de vecenie în fața partenerilor internaționali, a instituțiilor europene. Raportul reprezintă o lovitură grea pentru psd al de subliniere, ei confirm ce PNL subliniere, -i. societatea au reacționat corect atunci când s-au opus modificărilor dorite de coaliția de guvernare la legile justiției. Raportul de azi impune o reacție publică, de justificare, pentru explicații, pentru scuze subliniere i pus și nu subliniere în cap de la trei oameni: Ministrul Justiciei, subliniereful Camerei, sublinierei, subliniereful Senatului. Ca să nu mai zic ce acest raport merită chiar o dezbatere în plenul reunit, dar cine credeți ce are disponibilitate să discute despre lucruri serioase sub liniere-i grave din PSD, ALDE, a scris Gorghiu, Miercuri, pe Facebook. I Azi argumentele prezentate de greco legitimează clar ce amendamentele PSD al de la cele trei legii nu vizează independent ca sistemului judiciar, ci crează vulnerabilici pentru acesta. Veti proaste pentru românii cu credite, indicele robori la șase luni, cretere major. S-a pierdut timp precios, ieri se va mai pierde când vom avea în final legii ale justiției clare, aplicabile, reformatoare. S-a creat un climat politic tensionat, lipsit de transparent, s-au ignorat alte priorități importante pentru care, s-a creat un clivaj artificial în rândul cecemilor. Fac un apel la PSD Alde se profite în mod constructiv de publicarea raportului, să sublinierea îi reconfigureze strategia pe toate inițiativele legate de justiție, dar profesionist. Ferete tipuri, se renunce la aroganța de a trece prin Parlament legi vitale, modificate, astfel încât să fie în acord cu interesele social-democraților, doar pentru cea o majoritate sub guliere, se accepte să solicite opinia Comisiei de la Venecia pe acest pachet legislativ, conchide senatorul liberal.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 CSM, adoptate recent de Parlamentul României, ca subliniere de proiectele de amendamente la legislația penală, relev un comunicat de presă al Consiliului Europei.